Dnes nás čeká pěkně vypečené téma. Budeme se bavit o sondách. Než se o nich ale začneme bavit, musíme si vyjasnit terminologii. Je to jednoduché. Jen není sonda jako družice a satelit jako sonda. Tak třeba satelit. To je tohle. S tím se po oběžné dráze moc neproletíte. Tady máme družici. Ta obíhá nějaké těleso, třeba zemi, a drží se na její oběžné dráze. Tohle je sonda. Průzkumník, který byl vyslán na dalekou cestu. No, má už toho dost za sebou. První skutečnou úspěšnou sondou byla Luna 2. Vypadala podobně jako Sputnik a proslavila se tím, že jako první nabourala do měsíce. Cíleně. Bylo to v plánu. Sondy zkrátka létají tam, kde ještě nikdo nebyl. Od bourání měsíce jsme se však trochu posunuli je sonda Rosetta. Evropská sonda, která v roce 2014 jako vůbec první vyslala přistávací modul na jádro komety. Miliony kilometrů od Země. Trefila se s přistáním naprosto přesně, ale povedl se i lepší kousek. Sondy, ať už z USA, Ruska či Evropy, byly už vyslány ke všem planetám naší sluneční soustavy, několika měsícům, planetkám a dvěma trpasličím planetám. Pokud bychom měli vybrat nějakou opravdu povedenou, byla by to mise kasíny Huygens. Sonda doletěla k Saturnu, zjistila o něm mnoho cených informací a vypustila evropský přistávací modul Huygens, který přistál na měsíci Titan. Dodnes je to nejvzdálenější přistání v dějinách lidstva. Huygens nám přinesl snímky ze světa s hustou atmosférou, metanovými moři a jezery. Prostě jedním z nejexotičtějších světů, jaké lidstvo kdy spatřilo. Sondy jsou úžasné zázraky techniky. Jak vůbec fungují? Sonda musí být naprosto samostatné zařízení. V momentě, kdy se vzdálí z dosahu země, už neexistuje žádná možnost zásahu. Kdybyste si nějakou sondu chtěli třeba náhodou postavit, nezapomeňte na důležité věci. Základní blok sondy můžeme označit jako velkou krabici ve které máme umístěné veškeré vybavení pro průzkum objektu a vědecké experimenty. Každá sonda má unikátní cíl a lokaci, a tedy je to vždy originál. Sonda musí ovládat svůj pohyb. Většinu jejího objemu tedy zabírají palivové nádrže a raketový motor. A to všechno potřebuje samozřejmě elektřinu. Pokud letíte někam blízko Země, Marsu nebo blíže ke Slunci, postačí vám solární panely. Od Jupiteru dále už potřebujete něco lepšího. Třeba jaderný zdroj energie. Termoelektrický generátor. Pochopitelně. Sunda je věc drahá, neskutečně drahá. Většina věcí je originál a tak její vývoj a stavba něco stojí to již vyslalo celou řadu sond. Většinou se na jejich provozu a vybavení podílí více států. Jsou to unikátní stroje, které ukazují jen to nejlepší, co lidé dokážou. Pojďte se mnou, před závěrem vám ještě něco ukážu. Ptáte se, zda má Česká republika nějakou sondu? Bohužel ne. Ale třeba na kasíny letěl jeden malý detektor z České republiky. Nicméně máme několik družic. Například toto je konektor s družice Magion. Ta startovala už v roce 1978. Od té doby se nám podařilo vypustit několik vědeckých družic, ale žádnou sondu. Nechcete s tím něco udělat?